السلام عليكم ورحمه الله النهارده بقى يا اولاد زي ما احنا اتعودنا ان احنا زي كتبنا حروب بتاعت العربي النهارده هناخد الحساب وزي نكتب الارقام بتاعتنا وبرده زي ما احنا اتفقنا ندوب من سن 3 الى 4 سنوات اللي هو السن قبل دخول كي جي الرسومات اللي موجوده عندنا زي ما احنا اتفقنا ان الرسومات دي بتلفت نظر الطفل جدا وهو عمره ما هيستجيب معاكي في الواجب او في كتابه الواجب الا لما تبقى في رسومات تلفت نظره او اي قصه قصيره تلفت نظره مع الرقم او الحرف اللي انت عاوزة تكتبيه يعني مثلا انا دلوقتي دي كراسه مربعات كراسه المربعات دي لحساب وكراسه مسطره دي لعربي كراسه حساب بيبقى فيها مربعات، أنا عايز أكتب الأرقام دي جوة المربعات، وأنا ليه بكتبها جوة المربعات؟ عشان أحكّم إيده، أنا دلوقتي لازم له بحاجة، أنا عندي دي اسمها إيه؟ شمس، طيب تعالى بقى نطلع رقم واحد كده على صوابعنا، آدي إيه رقم واحد. رقم واحد دوت يعني شمس واحدة، يعني قمر واحد، يعني رب واحد، يعني أم واحدة، يعني أب واحد، يبقى أي حاجة بتبقى واحد بيبقى ده اسمه رقم واحد، رقم واحد بيتكتب ازاي؟ سهل خالص، عصاية من فوق لتحت ده رقم واحد، طب تعالى بقى نطلع رقم اتنين، أنا عندي العين بتاعتي أنا عندي اتنين عينين وعندي ودنين وعندي المفروض إيدين واثنين رجلين، يبقى أي حاجة اتنين يبقى دي معناها حاجتين، آدي رقم اتنين، إزاي أكتب رقم اتنين برضو جوة المربع؟ في ناس غلط بيكتبوها كده وكده، لأ طبعا إحنا اتفقنا نكتب الكتابة الصح بعمل شرطة نايمة صغنونة كده أهو وبتنزل على تحت، دايما الاتنين بتبص على الواحد. الواحد واقف مظبوط واللي بتبص عليه طيب دوت الشكل ده اه يا ماما انا بشوفه في التلفزيون اللي هي الاهرامات انا عندي كم هرم؟ ثلاث اهرامات واحد اتنين تلاتة طيب تعالى بقى نطلع صوابعنا التلاتة اهو طيب نكتب رقم تلاتة ودوت يمكن من اصعب كتابة ارقام في ناس غلط بيكتبوها بالطريقة غلط انا دايما بوريك الطريقة الغلط عشان ما تتعرض لهاش وكده وبعد كده نطلع سنة وسنة وسنة، حتى هتلاقي الولاد ساعات بيعملوا سنة رابعة سنة خمسة، فطبعا ده غلط، وما نعملها ازاي؟ هتقولي له هنعمل طبق صغنون ولازق فيه طبق صغنون، وبعد كده ننزل بيهم لتحت تاني طبق صغنون ولازق فيه طبق صغنون، ونازلين هما الاتنين على تحت، طيب نيجي بقى يبقى ده واحد واقف مظبوط الاتنين بتبص عليه والتلاتة ب مفروض بسنتين، نيجي بقى للكرسي، الكرسي الجميل دوّت عنده كام رجل؟ تعالى نعد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، يبقى عنده أربع رجلين، رقم أربعة بيتعمل كده أهو، طب تعالى نكتبه، قال لك ولا أي حاجة زي حرف السي اللي إحنا خدناه في الإنجليزي أهو، ولازق في حرف السي تاني. سهله خالص مفيهوش اي مشاكل نيجي بقى اخر رقم هنتعلمه النهارده هو رقم خمسه الخمسه كحكه بسكر ودي عباره عن دايره صغيره انا عندى كام صباع في اليد الواحده خمس صوابع واحد اتنين تلاته اربعه خمسه طب تعالي نكتب خمسه جوه الدايره اهي جوه المربع بتاعي اهي جبان النهاردة تعلمنا خمس أرقام جديد وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد ونعمل خمس أرقام تانية